Помічайте до вас небайдужих, помічайте заради Бога, хто тихенько і вірно служить і взамін не просить нічого. Ви для них рядами густими сійте рясно на клумбах квіти. Люди вміють плакати з кимось, а ці вміють за вас радіти. Так, вони у словах несильні, непомітні і неяскраві, та коли вас життя покривдить, вони будуть у курсі справи. Це вони принесуть вам гроші, коли ляжете у лікарню І за руку спіймають, може, коли зробите щось негарне Пробудіться посеред ночі, підійдіть до вікна, кімнати Уявіть їхні добрі очі, пригадавши, як їх звати Ви планета в їхній орбіті Ви щасливчик у цю хвилину, якщо є у вашому світі хоч одна отака людина